Презентація книги пам'яті Анатолій Трачук «Телепортрет на тлі епохи» відбулася в залі Хмельницької обласної наукової бібліотеки. В книзі зібрані спогади про першого генерального директора обласної державної телерадіокомпанії «Поділля Центр», яка нині є філією суспільного мовника, розповідає його донька Тетяна Трачук. Він сам планував написати книгу про обласне телерадіомовлення, зокрема про телекомпанію «Поділля Центр», яку створював ініціатором, якої він був ще на початку 90-х років, але, на жаль, не встиг він цього зробити. І, і ось ми попросили його друзів. 30 людей прийшли на презентацію книги «Анатолій Трачук. Телепортрет на тлі епохи». Серед них – рідні, друзі та колеги. 150 примірників видали за кошти рідних, каже Тетяна Трачук. У книзі розмістили загалом 50 спогадів. Наприклад, його колег, теж колишніх генеральних директорів обласних телекомпаній України, також однокласників. Я написала свій відгу про батька. Колега Анатолія Трачука Павло Хорошенюк розповідає, вони 19 років працювали разом, створювали разом з Анатолієм Яковичем. Оте телебачення. Він займався в основному технічною справою, розбудовував це, в нього не візьмеш. От а творчістю ну доводиться вже працювати. Я наголошую на те на його українськості, на патріотизмі і, зокрема, на реальній підтримці Народного руху України. Я тоді був керівником цієї організації. Книгу планували видати до 80-річчя від дня народження Анатолія Трачука, розповідає його дружина Ганна Трачук. За її словами, у книзі розмістили також фотографії сімейного архіву. В основному наші всі фотки, ну, дехто давав спогадів і просив, а в основному все, у нас цілий альбом є. Ми планували, щоб вона трошки раніше вийшла, але з цим часом ну, не встигали. Тетяна Трачук розповіла, після презентації книги про Анатолія Трачука, примірники подарують його друзям та передадуть до бібліотек області. Вікторія Мельник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.